Ďakujem veľce, pekne, pán predsedujúci. Pani ministerka, ja nebudem teraz sa opakovať to, čo som povedal včera, lebo to už zaznelo. Ale ja sa nestačím diviť, ako tu napočúvam, pani ministerka, jak vy ste pripravená urobiť ambiciózny zákon. Ja sa pýtam, čo ste robili celý rok? Čo ste robili celý rok? Koľko budeme ešte počúvať, že ste ambiciózna? Ešte ďalší rok? Tretí rok? Vám, vám, vy nám tunak hovoríte, že tunak máme sedem ľudí v kolúznej väzbe a že jeden pán generál je mŕtvy... Koľko potrebujete mŕtvych Lučanských? Jedného? Nestačí? Desiatich potrebujeme mŕtvych? Nestačí? 50 vám budú stačiť, pani ministerka? Koľko tých potrebujete, aby vám to stačilo a zmenili ste to? To je najkrajšie, keď chcete niekoho poslať do prdele, tak mu poviete, pripravíme skupinu odbornú, budeme o tom rokovať, som pripravená ambiciózne sa k tomu postaviť. A to som také bla, bla, bla, bla. Rok ste ministerkou, dodneska to nie je. Ja som vás o to prosil na jeseň minulého roku. Ja si myslím, že priemerný právnik by to za 3-4 mesiace zhotol. Nie, vy ste sa na to vykašľala, pani ministerka. Keby ste sa na to nevykašľala, tak to tu teraz predložíte a mám to hotové. Nie, vy ste to neurobili. A toto vám vyčítam. A neoblbnete ma tým, že treba sa ambiciózne pripraviť, teda ja som ochotná. To, to sú také bláboli, že sa to nedá počúvať. Ja som veľmi sklamaný z toho, že sme o tomto hovorili už pred rokom. Ja som veľmi sklamaný z toho, že keď sa náhodou nejaký politik slovkom zmieni o vyšetrovateľoch, o prokurátoroch. Všetci sú na vietvi, novinári píšu, jak si to dovolujete, ako si to dovolujete zasahovať do vyšetrovacieho procesu, do súdneho. A ja sa pýtam, jak si oni dovolujú zasahovať legislatívcom poslancov do našeho procesu. Veď tu máme legislatívu, máme tu výkon, máme tu súdnomoc, máme tu na rozdelenie tejto moci, my nemôžeme tam. To rešpektujem. Ja si nedovolím konštatovať a komentovať a, a, a napadať rozhodnutie sudcu, ani prokurátora. Ani sa do s, toho procesu ne, nejakým spôsobom nerípeme. Ja sa divím, že tu na si dovolí prokurátor nejaký, ja neviem, teraz ste to čítali, komentovať poslancov, komentovať tento proces legislatívcov. Oni majú vykonávať to, čo sa tu v tomto parlamente rozhodne bez debaty a diskusie. Tak ako my nemáme diskutovať o rozhodnutiach súdov. Toto si uvedomme. Na každú stranu, prosím. A tu, pani ministerka, to je tak nepocitivé, čo si povedala, že tu sa bojíme, že niekto tam skončí, že to robíme pre seba. Pani ministerka, myslíte, že takéto podpásovky som vám tu, ja dával, keď ste bojovali o to, aby vás neodvolali? Je mi to veľmi ľúto. Je mi to veľmi ruto. A teraz ďalej také, také blafovanie alebo také taká masírovanie, masírovanie verejnej mienky, že tu chceme púšťať zlodejov a vrahov a ja neviem čo. Veď to nie je pravda. Je to nepoctivé vašej strany, keď toto rozprávate. Je to nepoctivé, pani ministerka. A veľmi na to mrzí. Preto, lebo všetko sa dá upraviť. Áno, v druhom čítaní to môžeme všetko upraviť, tieto veci. Ale nechcite nahovoriť ľuďom, že my keď upravíme lehotu kolúznej väzby na európsku úroveň, ako to majú v Rakúsku, v Česku alebo v Nemecku, že ideme púšťať väzňov preboha živého. Ja mám pocit, že dvaja ministre sedia v base. za SNS. A, a oni neboli v kolúznej väzbe. Tak čo nám to tu chcete nahovoriť? Že chce niekto púšťať väzňov? Keď vyšetrovateľ a prokurátor má dostatok dôkazov tak tú koluznú väzbu nepotrebujete na to, aby ste ho mohli zavrieť, aby dostal spravodlivý trest. Prečo tento narratív tu používate, že my ideme púšťať ľudí? To znamená, že priznávate, že tú koluznú väzbu používate ako trest, čo je nepripustné. Veď to není trestom, ale vy to takto používate, preto proti tomu bojujeme. Jak môžete povedať, že my ideme teraz mariť vyšetrovanie? A kto ho marí v Rakúsku? Tam nie som predseda parlamentu. Kto ho marí v Česku? Tam tiež nie som predseda parlamentu. Ani títo poslanci tam nesedia. Kto ho tam marí? Kto ho marí v Nemecku? Pani ministerka, vy ste boli štátna tajomnička, keď tu bola e, CPT, keď tu boli, boli z Európskeho výboru. Však vy o tom dobre viete, už dlhé roky už ste to mohli mať dávno pripravené, len vás to nezaujímalo. Možno súdna mapa je niečo dôležitejšie pre vás. No ale ľudské životy a, a čo sa tam deje, asi nie. Ja tu nechcem ďalší rok počúvať, že ste pripravená. Ja chcem to prijať, tak to doneste, však ja som povedal, že vám to podporíme. Ale nie týmto spôsobom. A snažiť sa urobiť tu niečo, z nás pomaly kriminálnikov, že to robíme pre seba? To by som si nikdy nevdovolil v oči vám, pani ministerka, takéto niečo. A tu hovorí, že chceme púšťať väznov, toto chcete... Z takto polarizovať spoločnosť. Do by ich chcel púšťať? Keď sú tam dôkazy a prestanú platiť koluzná, prestane platiť koluzný dôvod, prečo by si na ten súd nemohli počkať na, na slobode? Prečo? Nie, my ich chceme mať vo Lebo to je trest, pani ministerka. To je trest. A my si to zamieňame. Tu platí prezumcia neviny. A keď to necítite, tak nebuďte ministerkou spravodlivosti, prosím. 17 faktických poznámok. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Ako prvý, pán poslanec Peter Osusky. Ďakujem za slovo. Pán predseda, viete, hovorili ste pomerne podpásovo o tom, že ministerka blábolí a že čo robila rok. Ja nechcem byť podpásový, ale spýtal by som sa vás, koľko z tých desiatok tisícov bytov stojí. To, o ktorých ste blábolili vy? Kde sú? A tiež môžete správne odpovedať, že boli iné starosti v tejto krajine. Ale obviniť ministerku, ktorá, e, dá sa povedať, roky rokúce žije so zdedenými normami kolúznej väzby, že je ona za ne zodpovedná. Že ona to mala ako štátna tajomníčka meniť. Viete, tento návrh, ktorý je predložený, nielenže porušuje koaličnú zmluvu a všetko ďalšie, ale je to tak, ako keby sme teraz kúpili lokomotívu Hikari alebo vás, Chicancen ste... alebo z francúzského supervlaku, postavili ju na naše kolajnice a povedali, a bude sa tu jazdí 350 km v hodine. Lebo tá lokomotíva je... To znamená, to je vytrhnutie z kontextu stavu železníc, stavu zákrut, klopenia, všetkého to, čo potrebuje 350 km rýchlo idúca lokomotíva, aby sa nevykolajila. A presne o tomto hovorí ministerka, že treba zmeniť všetko to, čo s tým súvisí, aby sme mohli tú lokomotívu tam postaviť. Kto to nechápe, tomu nevidím pomoci ale obviňovať ju, že ako štátna tajomníčka v koaličnej vláde, kde nemala tlačiareň bankoviek, nestihla urobiť to, to, tamto, áno, my nemáme desiatky rokov ústav pre detenciu duševne chorých kriminálnikov. Ale neurobil to nikto, ani my zatiaľ. Ale minister, ani štátny tajomník Duplob nesedí na pytli peňazí, ktorí rozhodujú o tom, že dám luxusné brejvikovské cely do kolúznej väzby, postavím e, basu pre... Kolegovia, poprosím vás. Kolegovia, poprosím vás, aby ste využívali inštitúty, ktoré vám dávajú možnosti v rámci rokovacieho poriadku.